הקישורים במערכת מאפשרים להיכנס לאתר חיצוני דרך מערחת ה-CRM. במקום שאתר בחלונית נפרדת, ישנה אפשרות לפתוח אותו דרך המערכת. נלחץ על כפתור הגדרות, בתפריט נבחר במערכת, ובלשוניות למלא נבחר בכישורים. נלחץ על חדש על מנת להוסיף קישור חדש. נצפה בדוגמה, בהוספתי את שאר הדולר כקישור, הגדרתי את הקוד הבא. והנה נוסף לי אובייקט בשם שער הדולר המוביל אותי לאתר מבלי לצאת מהמערכת. חשוב לציין כי הוספת קישורים דורשת ידע בקוד, ולכן אנו ממליצים לייעזר באיש מקצוע.